دي وده ما كانش الجزء الكارثه ولا المأساوي من الرحله اطواق النجاه اللي كانت بتترمي دي ما كانش ولا خالد ولا شبراوي عارفين ان هم ممكن يقدروا يعملها وزي ما قلت لحضراتكم ده ما كانش الجزء المأساوي الوحيد لكن المهم ان خالد رجع والمهم ان شبراوي عبد الوهاب رجع ولما اتكلم السفير رئيس الجمهوريه كان بيتكلم على ازاي موفر ودعيب او مسؤوليه لكن ازاي يتم توفيره علشان آه ما يسافروش وازاي نقدر نقول لهم ونقنعهم انهم يفضلوا من غير ما ما نصدر احكام عليهم انا اتكلمت كتير خالد عنده تميت كام سنه يا خالد 15 تميت 15 سنه حتى 16 يعني حمد لله على سلامتك الله يسلمك شبراوي عنده 28 سنه صح تمام الحمد لله على سلامتك يا شبراوي الله يسلمك ممكن نبدا من الاخر انت رجعت انت حضرتك احنا رجعنا تقريبا من عشر ايام من عشر ايام بالظبط عشر ايام بعد ما يعني وانت وانت وانت وانت بترتب ورايح تمام <تصفيق> كنت متصور ان ده هيحصل؟ لا طبعا خالص لا طبعا حضرتك هو المراكب اللي وصلت كانوا بتصورهم وهم واصلين اه فرحانين خلاص وصلوا ايطاليا احنا وصلنا مبسوطين حياتهم بتتبدل المركب اللي صورتها هتطلع دلوقتي مركب خلاص دي وصل ودول عددهم بقى اصفي المركب دي كان بيبقى شكلها ايه؟ لان انا عرفت برضه انه كان في مجموعه معاكم دي اللي وصلت مركب في مركب ثانيه كانت الناس خايفه كمان الناس بتبقى خايفه تركب المركب من حالتها صح؟ تمام دي المركب اللي وصلت غير ده ده ده اللي هيجي البلد كلها على عايزه تركب المراكب دي صح, صح, صح ده الاعلان ده اللي اتحط من الشبكه او من الوسيط اعلان ده لما اتنشر يا فندم قلبت انا بد... اقلب البلد حضرتك البلد كلها بقت تسافر على طول ما حدش بقى كل... شاف الصوره الثانيه لا ما شافش الصوره الثانيه العازب بال... اصلا من اول ما حضرتك دخلنا السلم الصوره الثانيه بقى قول لي اول ما ركبت المركب ده كان اصعب مشهد ولا كان في مشاهد قبل كده صعبه لا طبعا في لا هو الشوية بطول البحر وهم دول اصعب حاجة طبعا. م. حضرتك همه اصعب حاجة. اصعب حاجة المركب? ها طبعا. احنا ركبنا المركب. تمام ومشينا في المية. قعدنا حوالي ساعة لربع ساعة. أوه. المركب عطلت. المطور اول مطور عطل. اه. بعدها حضرتك بشوية المطور الثاني عطل. اه المركب عبت ميه من ورا قامت مقلوبه بينا في الوقت ده يا فندم كان عليها كام واحد المركب دي؟ كان عليها 69 69 واحد 69 69 وستين دول ما ركبوش باخره اصلا ما ركبوش مركب كبير بصراحه انا وصف لنا شكل المركب دي كان ايه؟ المركب صغيره يا فندم 9 9 متر اه لتقريبا 3 9 في 3 9 في 3 تقريبا ومحطوط فيها 70 بني ادم؟ وسب... 70 بني ادم سبعين روح. المركب دي تعدي البحر. تمام. كمل. هي غير بينا ما كملناش. المواتر المواطن عطلت وغرقت بينا. فأنا بصراحة، آه كنت بموت والله العظيم. فكرت ترجع؟ لا طبعًا. ليه؟ لأني الروح يا فندم ساعتها كانت إيه أقوى من أي حاجة، أنت ما فكرتش في اللي جنبك حتى. أنت ما تفكرش في حاجة غير إنك معدي. عايز تطلع. مش شايف بقى الخطر اللي في الموضوع. مش شايف. مش شايف خطر خالص. بس الحمد لله ربنا نجانا ونجى ناس معانا برضه. وافتقدنا ناس تعز علينا أو أو أو أو. في حد تعرفه غيرك؟ تعرفه يعني مش تعرفه يعني تعرفه يعني ليك علاقة بيه؟ آه, أه طبعًا. في ناس ليك علاقة بيهم؟ طبعًا. من من ال11 من البلد دول. من ال11 يا فندم. انت خالد خالك ولا عمك اللي توفي خالي